I den här filmen kommer jag att visa dig hur du kan ladda upp ett fotografi i fototävlingen Wicke Kills Earth. Gå till URL-fältet och skriv in wickelovesearth.se. Du kommer nu till startsidan för tävlingen. I den blåa rutan så finns information om hur du kan delta i tävlingen. Det finns två alternativ. Du kan antingen hitta ett objekt på listan eller hitta ett objekt på kartan. I den här filmen kommer jag att använda mig av att hitta ett objekt på listan. När jag trycker på den röda knappen så kommer jag till en lista över alla objekt som ingår i fototävlingen. Jag måste därför veta var någonstans som fotografiet är taget. Jag vet att det är taget i ett naturreservat i Blekinge län så jag trycker mig vidare därifrån. Jag vet också att det är taget i Karlskrona kommun så i innehållsförsteckningen trycker jag på Karlskrona kommun. Här finns en lång lista över alla naturreservaten i Karlskrona kommun, så jag trycker mig vidare, eller scrollar vidare till jag hittar det naturreservatet som jag har varit i. Och i det här fallet är det Uttorps naturreservat. I de fall som det är ett frågetecken i den yttersta kolumnen till höger betyder det att i dagsläget inte finns något fotografi uppladdat. Så det här kommer bli den första bilden från Uttorps naturreservat på Wikimedia Commons. När jag trycker på frågetecknet så kommer jag till uppladdningsformuläret. Det är här som jag laddar upp den bild som jag vill bidra med. Jag trycker på Välj mediefiler att dela. I det här fallet så rör det sig om den här bilden. Det kommer ta några sekunder då filen behandlas i programmet. Nu får jag information om att alla uppladdningar lyckades och jag trycker på Fortsätt. Nu måste jag intryga att den här filen är skapad av mig, att jag Erik Luth har skapat den här filen. I Wikileaks Earth får man bara delta med fotografier som är tagna av en själv. Jag trycker på nästa. Nu måste jag ge mer information om den här filen. Den har bara fått bildtitel efter vad den döptes till i min telefon. Det här föreställer roman Trift. Och det var taget i Uttorps naturreservat, så jag är filen till Trift i Uttorps naturreservat. I fältet nedanför så ska jag ge lite information om den här filen. Jag kan välja att ge informationen på svenska. Därför skriver jag återigen att fotografiet föreställer Trift, en blomma, eller kanske till och med en växt. Fotografiet är taget i utorps naturreservat i maj 2021. Upplärmningsformuläret har tagit med sig informationen från min telefon att bilden togs 1 maj 2021 7 minuter över två. Det är inte alltid som den här informationen följer med. Då får du själv fylla i när du tror att du tog fotografiet. Därefter kan man lägga till kategorier. Redan ligger filen i kategorin Skyddade områden i Sverige eller Protected areas of Sweden. I många fall kan man lägga till det specifika naturreservat som man har varit i. Till exempel Ut, Torps, Naturreservat. I det här fallet fanns dock inte den kategorin. Så om du vill hoppa över och skapa den kan du istället skriva Nature reserves in Lekinge County. Nu ska all information som jag behöver för att ladda upp filen vara på plats. Jag kan då trycka på publicera filer. När jag tryck på publicera filer kommer om allting har gått rätt till bilden att vara uppladdad och med Wikilabs Earth.